הפעם עליכם להכפיל ולפשט את הביטוי 5 כפול השורש השלישי של 2x בריבוע כפול 3 כפול השורש השלישי של 4x ברביעית. הדבר הראשון שעולה על הדעת בהקשר הזה הוא שאפשר לשנות את סדר העיוורים בביטוי משום שהכפל הוא חילופית או קומויטטיבית. חוק החילוף מאפשר לנו לשנות את סדר העיוורים במכפלה ולהחליף את מקומם. כך שנוכל להכפיל תחילה הקבועים, 5 כפול 3. ולאחר מכן, את שני העברים האחרים במכפלה. שניהם הם ביטויים עם שורש שלישי, שניתנים לייצוא גם כחזקות. חזקות שמועלות גורם מסוים בחזקת 3. למעשה, הוצאת שורש שלישי של X שוות ערך להעלאת X בחזקת 3. וובןכן, ניגש למלחת. נחליף את סדר העברים, ונרשום את השורשים השלישיים של X כחזקות של X בחזקת 3. 鉄י נרשום את מכפלת הקבועים. 5 כפול 3, 5 כפול 3, ולאחר מכן את הש השורש השלישי של 2x בריבוע. נוכל לרשום את השורש כ-2x בריבוע בחזקת שליש. והשורש שאחריו הוא השורש השלישי של 4x בריבית, והוא שווה ערך לביטוי 4x בריבית בחזקת שליש. לפי חוקי החזקות, מכפלה של שני גורמים שמועלים באותה חזקה, שווה למכפלה של שני הגורמים שמועלית באותה חזקה. המכפלה a בחזקת x כפול b בחזקת x שווה ל-a כפול b בחזקת x. נוכל אם כן לפשט את החלק הזה של הביטוי. ובמקום מכפלת החזקות של x בשלישית נרשום 2x בריבוע כפול 4x ברביעית וכל זה בחזקת שליש. מכפלת הקבועים 5 כפול 3 שווה כמובן ל-15. נוכל להמשיך ולפשט את מכפלת החזקות שבסוגריים. ושוב, לפי חוק החילוף נוכל לשנות את סדר העיורים במכפלה, זו פעולה אסוציאטיבית, כך שנוכל לשנות את האופן שבו הגורמים מקובצים. אין לכך חשיבות, משום שהם מוכפלים כולם אלה באלה. ובכן, כפול 4 שווה ל-6, כפול x בריבוע כפול x ברביעית, מכפלת x בריבוע ב-x ברביעית שווה ל-x בשישית. וכל המכפלה בחזקת שליש. ואותה יש להכפיל ב... אופס, סליחה, טעות שלי, זה לא 6. 2 כפול 4 שווה ל-8 2 כפול 4 שווה ל, נרשום, 8, ו-x בריבוע כפול x ברביעית שווה ל-x בשישית. זה כנראה מה שגרם לטעות, ה-6 של החזקה. 2 כפול 4 שווה כמובן ל-8, לא ל-6. אנחנו מחברים אותם, יש להם אותו, אותו בסיס. כך שמכפלת x בריבוע ב-x ברביעית שווה ל-x בשישית, ואת המכפלה שבסוגרה הם עלינו להעלות בחזקת שליש. ולהכפיל את הביטוי 15 נשתמש שוב בחוק החזקות שרשמנו כאן, שלפיא, מכפלת שני גורמים שכל אחד מהם מועלים באותה חזקה. זאת מכפלת שני גורמים שמועלת באותה חזקה. אבל כשהפעם הלך בכיוון יש לנו מכפלה של גורמים שמועלת בחזקה, בחזקת שליש. במקרה זה, והיא שווה ל8 בחזקת שליש, כפול x בשישית בחזקת שליש. והמכפלה הזאת מוכפלת ב-15. הביטוי 8 בחזקת שליש שווה ערך, הוא שווה ערך לשורש השלישי של 8. ותוכלו ודאי לזהות מה? הוא 8 שווה ל-2 2 כפול 2. כך ש-8 בחזקת 3 שווה ל-2. 8 שווה ל-2 בשלישית. אם נכפיל את 2 בעצמו 3 פעמים, 2 כפול 2 כפול 2, נקבל 8. ו-x בשישית בחזקת 3 שווה לפי חוקי החזקות ל-x בחזקת 6 3. או ל-x 6 3. 6 3 2 ואנחנו מקבלים x בריבוע. 6 חלקי 3 שווה ל-2 כמובן. הביטוי כולו שווה אם כן ל-15 כפול 2, שזה 30, זו מכפלת שני הגורמים הראשונים, והיא מוכפלת בעיבר האחרון. נרשום אותו בצבע שונה, ובכן, העיבר האחרון הוא... זה לא היה צבע שונה. <laughs> העיבר האחרון הוא x בריבוע. ובזאת סיימנו. אפשר להגיע לאותה תוצאה גם בדרכים אחרות. במקום להשתמש בציון החזקה, אפשר להציג את כל אחת מהחזקות כשורש, את זו כשורש שלישי וגם את זו כשורש שלישי, ואפשר להוציא את השורש השלישי של מכפלה שני הגורמים. כך שאין צורך לרשום כאן החזקת שליש, במקום זאת תוכלו לרשום השורש השלישי של כל המכפלה, לקבץ את הגורמים כפי שנראה לכם, ולסדר אותם בסדר כלשהו. כל החזקות.